تكثر فيها الفتن الى ان يتفقهوا في كتاب ربهم تبارك وتعالى وان يتفقهوا في سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم اذ بالتفقه في الدين من كتاب الله تبارك وتعالى وسنه خاتم النبيين العصمه والامان والحفظ والفوز بجنات النعيم والرضا من الله تبارك وتعالى على عباده وبالتفقه في الدين كتاباً وسنة معرفة الحلال والحرام وبالتفقه في الدين كتاباً وسنة يكون تعلم الأخلاق الحميدة والآداب الإسلامية الجميلة وبالتفقه في الدين كتاباً وسنة يكون التحلي بالصفات الحميدة واجتناب الصفات الذميمة ألا وإنه من أحسن ما يمكن أن يتعلمه العباد ذكوراً وإناثاً أن يتعلموا وأن يكتسبوا الصفات التي تهذب من أخلاقهم والتي تربيهم تربيه نافعه صالحه ولا يمكن ان يكون ذلك بعيدا عن القران والسنه بحيث يذهب المسلمون والمسلمات شرقا وغربا من اجل ان يتعلموا الصفات الحميده التي تكون عند الغرب وانما يكون ذلك يا عباد الله بالعكوف والتفقه والتعلم وطلب الفقه في الدين وطلب معرفة الحلال والحرام ومعرفة أمر الله وأمر رسوله كل ذلك يا عباد الله لا نذهب بعيدا لنعرفه لنعرفه حق المعرف وإنما يكون ذلك بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى تدبراً وتعلما وتفقها وتحاكما الى الكتاب الله تبارك وتعالى ومعرفه مراد الله تبارك وتعالى من اي آه الذكر الحكيم وكذلك يكون ذلك بالنظر ومطالعه السنه النبويه المدونه في الكتب المسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فيها الصحيح من كلام رسول الله وفيها الهدي النبوي كاملا مكملا بلا نقصان أو بلا زيادة وعندما يقبل الناس ذكرانهم وإناثهم على معرفة أمر الله وأمر رسوله من خلال آيات الذكر الحكيم وأحاديث خاتم النبيين والمرسلين يكون صلاح حالهم ويكون الخلق الحسن سمة ظاهرة لهم في معاملاتهم مع الناس وفي معاملاتهم فيما بينهم ويكون ذلك ويكون كذلك ذلك ظاهرا في ذرياتهم وذرية ذرياتهم إذ إن الله رب العالمين ليحفظ نسل العبد الصالح إلى ما شاء الله تبارك وتعالى كما بيّن رب العالمين في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا ورب العالمين بيّن لنا في كتابه الكريم أن سبب صلاح الأبناء والبنات هو صلاح الآباء والأمهات والله تبارك وتعالى أخذه من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم قالوا بلى شهدنا وعلى إثر ذلك يكون صلاح المجتمع ككل وعندما ننظر يا عباد الله في وَاقِعِنَا هذا وفي زماننا هذا إلى أحوال المسلمين وما آلوا إليه فإننا نجد بعدا كبيرا عن دين الله تبارك وتعالى فما كل مصاب يصيب المسلمين في دينهم ودنياهم وما كل فاحشة ظهرت في المسلمين بمجاهرة وبلا نكير وبلا, وبلا خوف وبلا وازع ديني وما كل سوء في الأخلاق وما كل سوء في المعاملات وما كل غموم وهموم واحزان الا بسبب البعد عن رب العالم والا اذا كان المسلمون والمسلمات يعرفون دينهم حق المعرفه ويقيمونه حق القيام ويؤدون ما افترضه الله تبارك وتعالى عليهم ويجتنبون ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه، فعندئذ يكون صلاح أحوالهم، ويكون وتكون السعادة محيطة بهم من كل جانب، إلا إن إلا أننا نجد ذلك غير قائم، وإنما نجد البعد عن دين الله تبارك وتعالى كثيرا وكثيرا، من خلال المجاهرة بالمعاصي ومن خلال تفشي السيئات والمنكرات ومن خلال ما نسمعه بآذاننا ونراه بأعين رؤوسنا ويصيب قلوبنا تارة بل تارات من الفحش والتفحش والكلام القبيح والمناظر التي لا ترضي رب العالمين بل تغضب الله تبارك وتعالى عليه وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى تصحيح للمفاهيم الخاطئة وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك تقويم وتصويب للأفكار الخاطئة والباطل وعندما ننظر في كتاب ربنا تبارك وتعالى لما تعلم الأخلاق الفاضلة والسمات النبيلة الجميلة فإننا نرى الكثير والكثير في كتاب ربنا تبارك وتعالى وأنتم تعرفون حد المسلم وأن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده والإسلام في حقيقة الأمر هو ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أن يستسلم العبد أن تستسلم الجوارح لأمر الله وأمر رسوله وأن تستسلم القلوب بما فيها من اعتقاد وبما فيها من عمل أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله فإذا كان الاستسلام لله ولرسوله استسلاما تاما كان تحقيق الشهادتين على أكمل ما يكون ولذلك أنتم تعرفون كيف يكون موقع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الموت وكيف أنها تدخل صاحبها الجنة وكيف أن العبد المحقق للتوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى والذي يسير ويمشي على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حاله بين يدي الله تبارك وتعالى فانه يفوز فوزا عظيما ويبلغ من الدرجات في الجنه ما الله تبارك وتعالى به عليم الا اننا عندما ننظر الى واقعنا المعاصر لا نرى من يسال اهذا حلال ام هذا حرام لا نرى من يسال اهذا منكر ام هذا امر بالمعروف لا نرى من ينكر منكرا ولا نرى من يامر بمعروف الا من رحم الله وذلك كائن الى ما شاء الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا هو حد المسلم وأعم من الإسلام هو الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذا الإيمان هو اسم أكبر وأعم من الإسلام فما كل مسلم بمؤمن وإنما كل مؤمن مسلم وحتى يكون المسلم مؤمنا وحتى ينال هذه الدرجة العظيمة لا بد أن يعرف حدود الإيمان وبأي شيء يؤمن وما هي العلامات التي بها يكمل إيمانه إذ إن أهل السنة والجماعة يقولون في الإيمان أنه يزيد وينقص الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالقرب من رب العالمين وينقص بالبعد عن الله تبارك وتعالى يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله تبارك وتعالى ويقولون ان الايمان يكون بالقول وهو قول اللسان فكل ذكر لله تبارك وتعالى وكل طاعه لله تبارك وتعالى وكل كلمه طيبه تخرج من هذا العضو الصغير فان الايمان يزيد بها وكل كلمه قبيحه سيئه مذمومه وخيمه تنقص من ايمان العبد ويقولون ان الايمان يكون بالعمل والعمل يدخل في مسمى الإيمان وهو ركن من أركان ولما كثر الإرجاء في عموم الأرجاء وانتشر بين المسلمين سمعنا ما سمعناه ليل نهار من أن الإيمان في القلب وما دام الإيمان في القلب فلا أحد ينكر على أحد ما هو كائن من منكر يكون في الثياب يكون في المنظر يكون في الكلام يكون في الأفعال وبهذا انتشر بين المسلمين من تشر من كثرة المجاهرة بالمعاصي ومن كثرة تفشي المنكرات الكل يقول إن إيماني قوي في قلبه ولا حاجة إذن إلى هذه التفرفات فإنما هي حريات وعندما ننظر يا عباد الله إلى الصفات العظيمة التي بها ينال العباد مغفرة الذنوب والفوز بجنات النعيم فإننا نراها كثيرة وكثير والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ودمائهم إلى غير ذلك وهذا المؤمن حتى يكون مؤمنا لا بد وأن يكون مؤمنا بقلبه وهذا ما يعرفه أهل السنة في تعريفات الإيمان فيقولون الايمان قول باللسان وعمل بالجوارح والارض اعتقاد بالجنان اعتقاد القلب فلا بد لكل عمل من نيه لا يمكن لعبد من عباد الله ولا يمكن لمسلم من المسلمين ولا يمكن لمسلمه من المسلمات ان يؤدوا عملا من الاعمال الا اذا كانت النيه سابقه للعمل وعندما تكون النيه حاضره وعندما تكون النية عامرة في القلب عندئذ يكون العمل كاملا مكملا ومحققا على أكمل وجه ولذلك في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن ولا يقول الإتقان في شيء من أمور الدنيا وأمور الآخرة إلا إذا أحكم العقل ذلك العمل وعرفه حق المعرفة وقام بأدائه بانضباط وبخشوع وبسكون وبحسن, وبحسن عمل إلى غير ذلك مما يكون وانظروا ما في كتاب رب العالمين من السناء الجميل على المتصفين بصفات الإيمان وانظروا ما في سنة النبي الكريم إلى ذلك قال رب العالمين في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة بالمؤمنون ليعرف العباد صفاتهم وليتأذ ولي وليتأسى العباد بهذه الصفات في حياتهم الدنيا قد أفلح المؤمنون المؤمنون وحدهم هم الفائزون المفلحون في حياتهم المهتدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول صفة من صفات المؤمنين أنهم خاشعون في صلاته وكل من عظم الصلاة وحفظها وأقامها في وقتها بخشوع قلب وخشوع جوارح وبحسن تفكير فيها وبانشغال بها عن الدنيا فإنه يكون من المتصفين بالإيمان وأنتم تعرفون أن الإيمان يتفاضل بين العباد فقد يكون الرجلان في الصف الأول أو في الصف من الصلاة وبينهما ما بين المشرق والمغرب من قوة الإيمان ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسابقهم وكان قربهم من الله تبارك وتعالى وبلوغهم للدرجات العلى لم يكن بكثرة العمل ولم يكن بالمزاحمه على اعمال الدنيا والتنافس على ما فيها من حطام زائل وانما كان وانما كان تسابقهم هو التنافس في الاعمال الجميع يصلي لا احد كان يترك الصلاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يقيم الصلاه المفروضه ويقيم الصلاه يقيم الجمعة والجماعة الكل يؤدي النوافل، الكل يصوم، الكل يحج، الكل يتزكى، الكل يفعل الخير، ولكن كانت قلوبهم خالية تمام الخلو من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من الكذب، من الحسد، من الغل، من الحقد، من الفجور، من إن غير ذلك من الأمور التي إذا أصابت القلب جعلته مسودا وجعلته في غير طاعة الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون لا يجلسون في المجالس التي يكثر فيها القيل والقال والتي فيها الشتائم صباح وساء لا يلقون اسماعهم إلى الغيبة والنميمة والفحش والتفحش من الكلام البذيء ولا يجلسون في مجالس المعاصي والمجالس المنكره فانهم معرضون والذين هم للزكاه فاعلون من بلغت اموالهم حد النصاف فينبغي عليهم ان يزكوا ام وكذلك ينبغي عليهم التصدق كما بين رب العالمين في سوره البقره الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في حال رخائهم وما وسع الله تبارك وتعالى عليهم في أرزاقهم ويكذلك ينفقون في حال الضراء وفي حال الشدة وفي حالة احتياجهم للأموال وهذا هو الميزان الذي ينبغي علينا أن نعقله في الإنفاق فإننا نرى الكثرة الكثيرة ممن مما ممن ينفقون إنما ينفقون عندما يؤسع الله تبارك وتعالى ويتفضل عليهم بالمال وفي غير ذلك لا نرى واحدا منهم ينفق ولذلك كانت صدقة الفقير وصدقة المحتاج أفضل عند الله تبارك وتعالى من صدقة الذي عنده المال والذي عنده الغنى فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المنفقين في سبيل الله قال رب العالمين في صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون آية عظيمة جامعة ينبغي على الجميع أن يتفقه فيها المؤمنون من صفاتهم أنهم يحفظون فروجهم لا في الزنا نراهم ولا في اللواط نراهم ولا في النظر إلى السور المحرمة نراهم ولا نراهم ممن يقومون بالأفعال الوخيمة التي تكون في, في باب الفرج فإنهم يحفظون فروجهم وعندما انتشرت الفتن وانتشر الزنا وانتشر السحاق وانتشر اللواط صرنا إلى ما صرنا إليه من كثرة التبرج ومن كثرة التفحش ومن كثرة الأمور المغضبة لله تبارك وتعالى وأنتم أولياء الأمور من الرجال وكذلك نساؤكم يا عباد الله مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الله تبارك وتعالى عن حفظكم لفروج أبنائكم وبناتكم وإننا لنرى الرجال يذهبون الصباح إلى العمل ونراهم يأتون بالليل متعبين فدور الأمهات إذن هو دور التوجيه والعناية وحسن التربية للأبناء والبنات وإننا لنرى البنات في سن العاشرة وما فوق يخرجون بشعورهم يخرجون متبرجات متعطرات كاشفات لارجلهن وكاشفات لايديهن وكاشفات لصدورهن بل ان الامر قد تفشى وتفشى حتى صار ذلك كما نقول بالفيديو يظهرون ذلك كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال البرامج ال التي تهدم الاخلاق وتدمر الفتيات وتدمر الشباب، فإلى الله المشتكى من سوء ما وصلنا اليه، وعلى الاباء والامهات ان يتقوا الله تبارك وتعالى في رعيتهم، وان يفتشوا وراءهم، وان يعلموهم الاخلاق الحميده، وان ينشئوهم التنشئه الجميله. قال رب العالمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعوا لا تخون الأمانة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك من أمنك أمانة فينبغي عليك أن توفيها لا ينبغي عليك أن تخون الأمانة بل ينبغي عليك أن توفي بعهدك إذا عاهدت فلانا على كذا وكذا فينبغي عليك أن توفي بل ينبغي عليك أن تحفظ العهد وأن تحفظ الميثاق الذي أخذته كذلك قال رب العالمين والذين هم على صلواتهم يحافظون افتتح الله تبارك وتعالى سورة المؤمنون بتعظيم الصلاة واختتم كذلك الصفات بتعظيم الصلاة ليعرف كل المسلمين والمسلمات أن الصلاة هي عماد الدين وأن الحياة لا تصف وأن الحياة لا يهنأ بها أحد بعيدا عن الصلاة قال رب العالمين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المؤمنين المتصفين بصفات الإيمان أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما فقد قال رب العالمين في كتابه الكريم مبينا صفة أخرى من صفات المؤمنين بقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهذه صفة ينبغي على العباد أن يتعلموا وهي صفة الصبر في الرخاء والشدة عندما تنزل بك مصيبة وهي شدة وبلاء ينبغي عليك أن تصبر، ويا من أردت المعصية ويا من أردت الاقتراب من معصية الله تبارك وتعالى اصبر عن المعصية، لا تكن ممن يتعجل المعصية فإنها لذة ساعة ثم تكون الحسرة والندامة والعار بين يدي رب العالمين عندما يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق في يوم القيامة فينبغي علينا أن نصبر على طاعة الله كثير من الناس عندما يدخلون المسجد للصلاة أو غير ذلك فإنهم لا يصبرون على الطاعة بل يستسقلونها بل إنهم يرونها عبابة شاقة وذلك إنما يكون لمن لم يصبر على طاعة الله وذلك إنما يكون لمن لم يتعود الصبر في حياته ولذلك كثرت العجلة وكثرت التسرع في كثير من الناس لقلة صبرهم ولقلة تعودهم على التحمل وغير ذلك كذلك من صفات المؤمنين ما قاله رب العالمين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 ونحن نعرف أن النهي عن المنكر يكون نهياً عن المنكر إذا كان المنكر منكراً لا يكون ذلك بالأهواء أهواء النفوس ولا يكون ذلك كذلك بتصور العقول وإنما يكون المرجع في ذلك هو ما في كتاب رب العالمين من المعروف وما يكون في كتاب رب العالمين من النهي عن المنكر وعندما كثرت المنكرات وقلت صنائع المعروف عند الخلائق والعباد صرنا إلى ما صرنا إليه من عدم معرفة المسلم والمسلمة أن ذلك المنكر منكرا وأن ذلك المعروف معروفا فنسأل الله رب الْعَالَمِينَ أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف المتواصين بالحق وبالصبر الناهين عن المنكر والفحش وكذلك من صفات المؤمنين البارزة الظاهرة عليهم يطيعون الله ورسوله. الأمر إذا كان في، الأمر إذا كان في الكتاب والسنة فإنه ينبغي عليهم أن ينفذوا. لا ينبغي عليهم أن يترددوا. ولذلك قال رب العالمين في كتابه الكريم: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا" من وإنما يفعلون ذلك كذلك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم لا اختيار هنا وإنما الطاعة لله ورسوله هو الأمر المفروض عليهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وكذلك من صفات المؤمنين الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وحتى يكون المؤمنون والمؤمنات متصفين بهذه الصفة وهي صفة الإكثار من ذكر الله لابد ان يكون شانهم المداومه على اذكار الصباح والمساء المداومه على تلاوه ورد من ايات الذكر الحكيم حفظ ما تيسر من القران الكريم حتى يقيموا الصلاه حق القيام وانتم تقرؤون في سوره الاحزاب قول رب العالمين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فنسال الله رب العالمين ان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ربنا اغفر لنا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكه أنت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين توفنا وأنت عنا راض توفنا وأنت عنا راض أحسن خِتَامَنَا أجمعين أحسن ختامنا أجمعين كنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين